لما تبين اهتمامك لشخص وهو ما يهتم لأمرك، ساعتها فل، لا تبقى ولا ثاني ارميه قصته ورا ظهرك وكمل حياتك، تقبل إنه بهالدني في ربح وخسارة ومش كل الأمور اللي بتتمناها رح تتحقق، إذا إلك نصيب فيه حيرجعلك لك منه لحاله، لهيك لا تعطي الأمور أكثر من حجمها وتضيع وقتك بأمور ما فيك تتحكم فيها، ركز كيف تطور من حالك وتزيد من جاذبيتك. وتعلي من قيمتك لأنو هي أفضل طريقة لتجذب الناس لإلك وتخليهم مهتمين فيك